Берег однієї з рекреаційних зон міста. До початку війни у цей час тут було людно, зараз відпочиваючих можна перерахувати на пальцях. Загін готується до обстеження наступного сектору. Акваторію умовно розділили на квадрати. Та по черзі їх відпрацьовують. Відбувається це так. Цей спосіб називається трал, тобто ціпляється кілька грузів водолазних, які ідуть по дно. З допомогою них можна знайти якісь там крупні частини яких либо об'єктів, в частності бутылки, каміння, ну, або ракети, що-то, якісь остатки, да. І, в принципі, це немножко упрощає. то есть скажімо скажем так, перед тим, як обслідувати сектори. Тобто, одна людина тримає мотузку на суходолі, а інша у воді, і вони паралельно рухаються. Одночасно працює водолаз з металодетектором. З берегу за цим спостерігають Юрій та Олена. Подружжа каже, що до води не ногою, але пройти, подихати свіжим повітрям ніхто не забороняв. <з�ionet> <з�ionet> дуже хорошо, що власті вирішили перевірити місцевий водойом, тому що здесь очень, скажем так, хорошее место приходять люди з спальні райони, вот, і достатньо багато людей приходять із детками, вообще літо, жара. Вот, если проверят, все таки буде немного спокойнее, потому що здесь же был прилёт Побачивши водолазів, піротехніків та журналістів, всі, хто плескався у воді, з неї вийшли. «В воду не страшно заходить?» «Так, зі берегу, якщо були». «Давай збирайся». Рішення про відкриття купального сезону ухвалюється міським виконавчим комітетом. В мирний час зазвичай це перше червня. Цьогоріч ситуація інша. «Другого червня виконком було прийнято рішення про заборону відвідування плязів. Але якщо ДСНС дозволить, то ми можемо виконком може передивитися це рішення і в майбутньому дозволити відвідувати пляжі Миколаєва. Надзвичайники почали подібні роботи 13 червня. Вже є результати. Да, діставали, діставали касетні елементи від РСЗО. Вони були передані на полігон та знищені шляхом контрольованого підриву. Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.